ביידן המודרני, כסף וטכנולוגיה הם גורמי מפתח בהצלחה של כל ארגון, אבל שניהם לא יכולים בלי המשאב המרכזי, העון האנושי. מי שמנצח על התחום הקריטי הוא הנהל משאבי אנוש. איך מגיעים למוקד הכוח הזה? בואו נברא עם דוקטור בועז שליט מהקריאה האקדמית אונו. שלום דוקטור בועשלי. שלום רב. דוקטור שליט, איך היית היום את החשיבות של ההתמחות בתחום הזה של משאבי אנוש? היום בעידן המודרני משתמשים בעיקר בראש של האנשים ופחות בידיים הכל הופך להיות אוטומטים, רובוטים, אנחנו צריכים את הראש ואגב גם את הלב של האנשים. ומשאבי אנוש זה בעיניי מנוף ארגוני אסטרטגי שיכול במקרים סויים אפילו לייצר יתרון תחרותי לארגון על ידי זה שהוא מצליח לגייס אליו את האנשים הטובים ביותר שמתאימים לא. ולשמר אותם לאורך זמן למי למעשה מתאימה ההתמחות הזו? ההתמחות במשבי אנוש היא מתאימה לכל אלה שמה שנקרא אנשים מעניינים אותם כי זה הממשק הכי קרוב שיש לאנשים בהרבה מאוד גוונים ויש הרבה מאוד אפשרויות בנושא הזה שוק עבודה דורש שם למעט התואר כשאנשים מגיעים איתו גם סוג של ניסיון, או סוג של השמחות, ספציפיות, מדויקות לנושאים מאוד מאוד נקודתיים בתוך התחום של משאבי אנוש, איך אתם מטפלים בזה? <שמע> מה שעשינו בעצם בתוך התואר, שותפות איתנו שתי חברות מובילות אחת בתחום משאבי אנוש והשנייה בתחום הדרכה, והם גם בשנה הראשונה, גם בשנה השנייה וגם בשנה השלישית מלמדים ומסליחים את הסטודנטים שלנו בשנה הראשונה הם יעברו סדמה וילמדו איך לנהל רעיון טלפוני. יקבלו הסמכה בעניין הזה מעד המילות. בשנה השנייה יקבלו הסטודנטים הסמכה אחת בנושא של ניהול הדרכה והסמכה השנייה בנושא של פיתוח הדרכה. בשנה השלישית יקבלו הסמכה בניהול מרכזי הערכה וגם בפרקטיקות, בגיוס עובדים שזה גם כן תחום שמי שמסיים את הראשון יכול לעשות את זה. איך אתה מצייד את הסטודנטים בכילים פרקטי? לגבי עצמן זה נעשה בקבוצות קטנות וזה אומר שכל סטודנט באופן אישי מתנשא, מקבל פידבק. והחלק השני של התשובה שלי נוגע למרכז הסימולציות שלנו, שכל, שכל סטודנט בעצם יתמודד עם סימולציה הכי קרוב למצב אמת, זה ממושב ברמה הגבוהה ביותר. ובנוסף, המרצים שלנו זה כאלה שגם חזקים מאוד בתחום האקדמי, אבל גם יש להם ניסיון מאוד מאוד גדול בפרקטיקה, וכשמלמדים משהו, מלמדים אותו מהחיים, ממלמדים אותו מהספרים. חתם <אח> כידוע, הקדemi דוגים לאסמה של הבוגרים בהשוק העבודה. the students of our we received the message of the letter of the young man that this is said that he will be trained and trained them in the field of work and to succeed in a הכשרה, הנאה ושימור של עובדים. אם אתם אוהבי אדם והחשיבה שלכם היא אסטרטגית, זה המקום שמתאים לכם להיות.